14 лютого 2023 року Стали на весільний рушник, обмінялися обручками в День закоханих у Хмельницькому архітектори Вікторія і Максим. Познайомилися молодята на навчанні і, кажуть, одразу зрозуміли, що зустріли свою долю. Пропозицію Вікторії Максим зробив торік на День незалежності. Була дуже спонтанна пропозиція і не дуже там, цікаво виходилося. Просто в нас є маленька собачка, і ми, коли гуляли на черговій прогулці, гуляли в дуже гарному місці, і так Максим там ми зробив пропозицію. Через кілька місяців після освідчення закохані подали заявку до відділу ДРАЦУ Для розпису одностайно та свідомо обрали 14 лютого. Обрали, щоб саме цей день День закоханих асоціювався з нашою сім'єю і кожного року можна було б його святкувати, кожну річницю. Ну, ми вважаємо, що це дуже символічно. Наречене в вишиванці, наречений у військовій формі. Такий наряд для одруження в день закоханих обрала пара Сергія і Лариси. Заяву на взяття шлюбу закохані подали, розповіли спонтанно два тижні тому, після чотирьох років знайомства. Чи є ваше бажання вступити у шлюб вільним, заїдним та чистосердечним? Прошу вас, так. Прошу вас Лариса. Так. За словами Лариси, кохання в їх парі зародилося з першого погляду. Я його побачила і зрозуміла, що він мій. Назавжди. Військовий говорить, що найбільше вподобав у дружині. Ніжний погляд, посмішка. Очікування від подружнього життя в молодят спільні. Жити дружно, а завдання – це на другому місці. Поважати, любити один одного – це найголовніше. Меру, перемоги. Побратися в день закоханих пари змогли і без попереднього подання заяви з 8:00 години ранку до 20:00 години вечора в рамках проєкту «Кохання поза часом», який цього року має назву «Кохання переможе». У 2023-му попередню заявку на одруження подали 17 пар, минулого року таких було шість. Найбільша цифра була десь в 98-му році, тоді було 36 пар подано заявок. Ну, це теж був вихідний день, урочисто тільки починалося це свято, воно, звісно, було дуже популярно, тому така велика кількість. Ну, в принципі, з року в рік це свято є завжди популярним, завжди користується попитом серед наших молодят, і навіть і старші люди хочуть розписатися в цей день. Старшому з молодят, який 14 лютого цього року вирішив взяти шлюб у Хмельницькому за попередньою заявою – 47 років, молодшому – 20. Ярослава Антожевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.